Băieți de casă noaptea golani Cu poftă de viață nu cu foame de bani o CU mereu loc de mârlani Frate la mulți ani, frate la mulți ani Băieți de casă noaptea golani Cu poftă de viață nu cu foame de bani Bl Bl mereu loc de mârlani Frate la mulți ani, frate la mulți ani. Cireșul când vin frații cu freșul Mereu puși pe caterin că nu vă duce cu cu o Starea bună ne-aparține Nu luăm vitamine Vin yeah. palina la petrecere E proține-te bine Asta-i pentru frății Oru nostru bun și loial și 99 mereu fără egal Hai să ne luăm la întrecere yeah. Suntem pe aici în trecere Vertar, băteam ca zile, stricăm o petrecere Suflet patisare ca casa ne îmbătăm, furăm mireasa, bă, asta nu-i nu nimic, furăm aleasa, tata, panul, care e planul, mergem si patem Maidanul, sunt doi jumate mergem acasă pe coate Respect si dragoste, un sincer la mult, ia-mi frate! Baliul le! Mâini bricate! Dai băut, dai găsi la bricate! pune la tine să bea, vera mi voie! Vatele nostru!